أول سؤال سأله بالكتاب المقدس بتكوين ثلاثة لما آدم أخطأ وخجل وتخبى عن الرب. بتقول الآية: فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ بس أين أنت يا آدم؟ قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت أكيد الرب بيعرف وينه آدم بس عم يسأله ليعلمه ليعلمه يفكر ليش هو مش حده مش أين أنت؟ نسأل الرب ونطلب منه اشياء وبنحكم عليه نسال الرب وبنطلب اشياء شو بنعمل ونبتعد عنه ما بنقعد نسمع اين انت يا ادم والمقارنه الحلوه انه هيدا اول سؤال بالعهد القديم سالوا الرب واول سؤال كتب عنه بالعهد الجديد لما اجوا المجوس سالوا اين هو المولود اين هو المولود الملك. رابعا بيقول وينك يا ادم؟ بدل ما تهرب مني لازم شو تعمل؟ تيجي لعندي. اللي بده جواب ما بيتخبى وبيهرب. طب شو اللي خلاك تتخبى وتهرب وتخجل يا ادم؟ وتعرف انك عريان يا ادم؟ الخطيه والاثم مشان هيك الايه الثانيه بيقول ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره هون المشكله وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران يا انسان مشكلتك خطيئتك مش بعد الرب عنك مشكلتك اثمك ولازم تتركه وتهرب منه لكن الانسان بطبيعته لما يرتكب الاثم والخطيه شو بيعمل؟ بيهرب من وجه الله مقبوله هاي بس مش مقبول شو؟ نتهمه انه بعيد وانه قاسي وانه ما بيحكي معنا والمشكله هي الخطيه